Aloita omien verkkosivujesi tekeminen. Tarkoituksena on tehdä verkkosivut, joilla kerrot itsestäsi esimerkiksi osaamisesi ja harrastustesi kautta. Avaa tekstieditori-ohjelma ja kopioi sinne HTML-tiedostopohja. Luo HTML niminen kansio ja tallenna tiedosto kansioon nimellä etusivu.html. Jos käytät Windowsin muistiota muuta koodausmuotoon UTF-8 tallentaessasi. Tallennettuasi tiedoston voit avata sen verkkoselaimella. Muokkaa etusivu.html-tiedostoa tekstieditorissa Title-elementin ja otsikkoelementin osalta. Kirjoita tekstikappale-elementin sisään Esittelyteksti itsestäsi. Talenna ja päivitä selain.